Οι νέες πλατφόρμες δικτύωσης που υπάρχουν προσφέρουν τη δυνατότητα να μπορείτε να γνωρίζετε κόσμο και να χτίζετε σχέσεις ακόμα και με ανθρώπους που δεν έχετε συναντήσει ποτέ από κοντά. Γενικά, ως άνθρωπος σε μεγάλο μέρος της ενήλική ζωή μου, παρότι ασχολούμαι με μία δουλειά που έχει να κάνει με επικοινωνία, που μιλάω σε κόσμο, κτλ. Αλλά σε μεγάλο μέρο της ενήλικης ζωή μου ήμουν και είμαι γενικά στροφής. Δηλαδή, Είχα μια δυσκολία να γνωρίζω καινούργια άτομα, ή να πιάσω συζητήσει με αγνώστου. Δεν είμαι η ψυχή του πάρτη και προτιμώ γενικά να αποφεύγω σε συζητήσει ή συζητήσει για θέματα που δεν έχω γνώσει ή ενδιαφέρον. Παρ' όλα αυτά, έβαζα τον εαυτό μου, σε και εμένα, σε καταστάσει και περιβάλλοντα όπου θα έχτιζα την εξωστρέφειά μου. Γιατί δεν ότι αν θέλω να πετύχω σε οτιδήποτε, είναι χρήσιμο να έχω τη συνεργασία άλλων ανθρώπων και το να μπορώ να έχω δίκτυα ανθρώπων με του οποίου να έχω καλέ σχέσει. Ο Ρόμπερτ Κιωσάκη είχε πει ότι οι πετυχημένοι χτίζουν δίκτυα και όλοι οι άλλοι ψάχνουν για δουλειά. Αποκτήστε τη συνήθεια να δημιουργείτε και να αναπτύσσετε το δίκτυο γνωριμιών σας. Να μάθετε να δικτυώνετε αποτελεσματικά. Η ειδικοί λένε ότι οι πιο δικτυωμένοι άνθρωποι είναι συνήθως οι πιο πετυχημένοι. Όταν επενδύετε στι σχέσει σα, προσωπικέ και επαγγελματικέ, αυτό μπορεί πραγματικά να είναι αρκετά ανταποδοτικό. Κατά τη διάρκεια τη ζωή σα και τη καριέρα σα, η δικτύωση θα σα βοηθήσει να αναπτύξετε και να βελτιώσετε τι δεξιότητέ σα, να είστε ενημερωμένοι για τι νέε τάσει στο αντικείμενό σα, να γνωρίσετε πιθανούς μέντορες, συνεργάτε και πελάτε και μπορεί να σα δώσει πρόσβαση στι απαραίτητε πηγέ, στου απαραίτητου πόρου που θα προωθήσουν την επαγγελματική σα ανάπτυξη. Τώρα θα σα δώσω λοιπόν έξι σημαντικού λόγου για να δικτυώνεστε. Νούμερο 1. Η δικτύωση. Μπορεί να σα βοηθήσει να βρείτε την επόμενη δουλειά σα. Όσον αφορά την στην αναζήτηση μια νέα δουλειά, ένα από τα πράγματα με το μεγαλύτερο θετικό αντίκτυπο στι πιθανότητέ σα να βρείτε μια δουλειά είναι η δικτύωση. Πολλέ εταιρείε και επιχειρήσει, όταν έχουν μια καινούρια θέση εργασία, δεν την διαφημίζουν. Οπότε, το να έχετε γνωριμίε στον κλάδο σα ή σε άλλου τομεί που ενδιαφέρεστε να μπείτε, θα μπορούσαν αυτέ οι γνωριμίε να σα ενημερώσουν για σχετικέ θέσει. Η δικτύωση θα σας βοηθήσει τη μελλοντική σα ανάπτυξη. Νούμερο 2. Ένα από τα μεγαλύτερα λάθη που κάνουν οι άνθρωποι όσον αφορά τη δικτύωση είναι ότι τη βλέπουν ω μία εναλλακτική, ω μία καβάτζα. Αν μπορώ να το πω έτσι, κάτι που θα κάνουν μόνο όταν ψάχνουν μία καινούργια δουλειά. Είναι εξίσου σημαντικό να την κάνετε και όσο δεν ψάχνετε για δουλειά. Ο λόγο είναι ότι το να χτίζετε σταθερά και συστηματικά το δίκτυο καριέρα σα, αν μπορώ να το πω έτσι, σε βάθο χρόνου θα σα βοηθήσει να έχετε σε ετοιμότητα του πόρου που χρειάζεστε ώστε αν έρθει η ώρα κάποια στιγμή να βρείτε μια δουλειά, ωραία, να μπορείτε, αν τα να κάνετε τη μετάβαση, γιατί έχετε το δίκτυο γνωριμιών που θα σα οδηγήσει σε μια νέα δουλειά. Και αν έχετε καλλιεργήσει συστηματικά αυτέ τι σχέσει, θα έχουν μια θετική εικόνα για εσά και δεν θα διστάσουν να σα βοηθήσουν. Το τρίτο είναι ότι η δικτύωση θα σα δώσει ένα δίκτυο πηγών, ένα δίκτυο πόρων. Πολλέ φορέ ξεχνάμε ότι το να έχουμε ένα δυνατό δίκτυο ταραντούχων ανθρώπων στο αντικείμενό μα μπορεί να είναι. Απαραίτητη πηγή πληροφοριών ή βοήθες για τη δουλειά που κάνουμε σε καθημερινή βάση. Αν, για παράδειγμα, δουλεύετε σε ένα δύσκολο project και χρειάζεται κάποια συμβουλή ή σε μια συγκεκριμένη τυχή του project, δηλαδή, ή αν προσπαθείτε να καλύψετε μια θέση στην ομάδα σα, ή αν ψάχνετε καθοδήγηση για προμηθευτέ, για συνεργάτε, ή για πελάτε, ή αν θέλετε κάποιον με διαφορετικέ δεξιότητε και γνώσει για να συνεργαστεί μαζί σα, τότε δείτε στου ανθρώπου που έχετε στο δίκτυό σα, στο δίκτυο των οριμιών σα δηλαδή. Και ζητήστε βοήθεια από εκεί. Το τέταρτο είναι ότι η δικτύωση θα σα βοηθήσει να αναπτυχθείτε ω επαγγελματίε. Μπορείτε να μάθετε πολλά πράγματα από άλλου έμπειρους ε, επαγγελματίε του κλάδου σα που έχουν χτίσει καριέρε που θαυμάζετε. Και μάλιστα οι περισσότεροι από αυτού του ανθρώπου είναι πολύ πρόθυμοι να μοιραστούν τι ιδέε του με άλλου, να σα δώσουν συμβουλέ και να σα βοηθήσουν να αναπτυχθείτε επαγγελματικά. Απλά χρειάζεται να χτίσετε σχέσει μαζί του και να μπορέσετε μετά να του ζητήσετε τη βοήθεια. Το να έχετε λοιπόν έναν ή περισσότερου μέντορε είναι ένα απαραίτητο κομμάτι τη ανάπτυξη τη καριέρα σα. Το πέμπτο είναι ότι η δικτύωση θα σα βοηθήσει να γνωρίσετε νέου ανθρώπου. Αν και η δικτύωση γίνεται κυρίω γύρω από τη δουλειά, έχει να κάνει επίση και με το να συνδεθείτε με ανθρώπου που έχουν κάτι κοινό με εσά. Μπορεί να είναι ένα κοινό αντικείμενο εργασία. Άλλε φορέ μπορεί να είναι κάτι ευρύτερο. Έτσι, ένα ενδιαφέρον στο να μια αποστολή, ένα μεγαλύτερο όραμα, κάτι κάποια ιδέα, τέλο πάντων, π.χ. να είστε vegan ή φιλόζωοι ή κάτι τέτοιο, ή μπορεί να το ανήκετε σε ένα συγκεκριμένο group ανθρώπων, όπως ξέρω, το να είστε γονείς ή γυναίκες ή μειονότητες σε ένα συγκεκριμένο κλάδο ή το να είστε νέοι επιχειρηματίε. Ε, ή είναι το να συνδέεστε ε, με το ίδιο Ίδρυμα, το ίδιο Πανεπιστήμιο, το ίδιο, ίδιο σχολείο, ο ίδιος κλάδος. Το να χτίσετε σχέσει με αυτά τα άτομα μπορεί να μην μη σα βοηθήσει να εξελιχθείτε από άποψη καριέρα. Αν και βέβαια ποτέ δεν ξέρετε τι μπορεί να συμβεί με αυτέ αλλά θα σα βοηθήσει να γνωρίσετε ανθρώπου που ίσω να μην μπορούσατε να γνωρίσετε διαφορετικά και έτσι να διευρύνετε τι προσωπικέ σα και τι επαγγελματικέ σα προοπτικέ. Και το έκτο, πλέον είναι ευκολότερο από ποτέ να κάνουμε δικτύωση. Πολλοί άνθρωποι προτιμούν να δικτυώνονται. Μέσω των μέσων κοινωνική δικτύωση. Οι νέε πλατφόρμες δικτύωση που υπάρχουν προσφέρουν τη δυνατότητα να μπορείτε να γνωρίζετε κόσμο και να χτίζετε σχέσει ακόμα και με ανθρώπου που δεν έχετε συναντήσει ποτέ από κοντά. Μέσω social media, τα τελευταία 10-15 χρόνια, που ουσιαστικά υπάρχουν και τα χρησιμοποιώ και εγώ, έχω καταφέρει να κάνω πολλέ γνωριμίε και έχω χτίσει πολύ ουσιαστικέ σχέσει με ανθρώπου, με ανθρώπου που έχουμε κοινά, έχουμε κοινά ενδιαφέροντα, είτε από θέμα δουλειά. Είτε από θέμα αθλητισμού, είτε μουσική, είτε γυμναστική, είτε διαλογισμού και γιόγκα, ξέρω εγώ, είτε σε θέματα παιδιών, γονιών κτλ. Έχω κάνει πολύ καλέ γνωριμίες και ουσιαστικέ γνωριμίες μέσα από τα social media και με πολλού ανθρώπου έχουμε βρεθεί και από κοντά. Και συνήθω όταν ψάχνω κάτι πλέον, εντάξει πέρα από το Google που μπορώ να ψάξω, κάποιε φορέ πριν μπω καν στο Google να ψάξω, κοιτάω στι επαφέ που έχω, στο δίκτυο γνωριμιών μου που έχω. Και ψάχνω από εκεί, αν θέλω να βρω κάτι. Γενικά, χρησιμοποιώ πάρα πολύ τα social media στο να δημιουργώ ε, και να χτίζω σχέσει με ανθρώπου, αλλά και φυσικά ε, εκτό social media. Π.χ. είμαι συμμετοχή σε συλλόγου. Είχα πριν 10-15 χρόνια είχα γραφτεί στη Διθαρκική Εστία, και από εκεί πέρα ξαναγνώρισα ε, πολλοί κόσμο μέσα από την ενασχόλησή μου με αθλήματα, με το τρέξιμο, με την ποδηλασία, με το τέννη. Έχω γνωρίσει πάρα πολλού ανθρώπου, και αυτό όχι επειδή είμαι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 Δωρεάν επιχειρηματική ανάλυση. Μπες στο GreekCoach.gr κάθετος free, βάλτα τα στοιχεία σου και θα σε καλέσω να προγραμματίσουμε ένα ραντεβού. GreekCoach.gr κάθετος free.